памперси, дитяче харчування, тут у нас пюрешки дитячі. Тут вже гігієна, зубна паста, зубні щітки, е, гель для душу у нас також є і шампунь на ні, і для душу не беремо мило, тому що це менше е, об'єм. Об'єм, і ми беремо все що компактніше. Коли не випускає нас російська сторона, ми вимушені прямо в полі, де нас поставили на трасі ночувати. Так, з однієї сторони гради ми бачимо, спереду десь бухкає. Ззаду, мабуть, теж бухає, з усіх сторон бухає, світиться, і ми отут-от посередині дорозі, ми ночуємо, наші колони. Коли російські блокпости нас пропускають на Кам'янське, тобто це не часто той переїзд буває, але він є, і потім взад нам ще й дострілюють. Тобто це правда. Коли ми нашу сторону переїжджаємо, я вже звикла, і я все одно плачу і радію, а люди, які їдуть вперше, Зараз. Це треба бачити їх емоції. Тобто, ну, вон, вона теж сидить, плаче. Тобто, цей момент, коли згадуєш, ну, це нереально. Люди бачать наш прапор, вони всі в сльози, але при цьому посміхаються, і радіють, і кричать нашим хлопцям, дякуємо. І, тобто, це емоція, просто, яку переживаю, я вже спокійніше, але тому, що люди отак от. Так її виплескають, це завжди сльози. Перший раз я приїхала, і це на заправку ти приїжджаєш, є бензин, він по нормальних цінах, карткою можна розрахуватися. Ми, цього -то, тобто, ми дикі були, коли сюди приїхали в перший раз, і я, я усюди, де я приходила, я плакала, тобто можна купити хліб. Спокійно, У нас перші дві-три неділі була проблема з хлібом, не було дрожжей. Дівчата вже придумували пекарні, щоб якісь там знаходили старі рецепти оцих бездрожжових хлібів, збирали зі всього села, щоб робити опару, ну, ті дріжжі останки, да, щоб наробити опари і з неї потім мішати, додати завжди. Це видумували вже таке і пекли скільки могли, просили у людей тільки по необхідності собі брати. Тобто, ти що взяв боку хліба, ну, як у війну, вона і є війна зараз, так? Тобто та, так і було. Перший час це було все пусто. Нічого грошей нема, картками розрахуватися не можна і, і нічого нема, що можна купити. І найбільше мене вразило, також дівчинка писала: дякую вам, привезли, доставили ліки дідусю, і він їх взяв і сказав. Ну, доведеться ще пожити, і значить, доживемо ще до перемоги, вмирати не будемо. Мій син на війні, е, і тому я не можу сидіти вдома, тому що коли моя дитина прийде, він скаже, мама, що ти робила? Я сказав, картоплю саджала, чи там палісадники тяпала? Ні, тобто я хочу їм допомогти, тому що хлопці нам кажуть, ми переможемо, ви там тримайтеся і не здавайтеся. Тобто, дочекайтеся нас. Тому ми робимо все для того, щоб люди не здавалися, не думали, що їх кинули, про них забули. І що можу, я роблю. А, давайте, удачі. Давайте ждіть нас. Добре, добре.